Благодійний проект Оленя Святого Миколая був започаткований ще декілька років тому. То зараз вже про них знали юні українці і з нетерпінням чекали від них подарунків. Оленячі сани їдуть до дітей, що постраждали від війни, майже по всіх областях України. Цьогоріч завітали вони і у Смілу, адже в цьому місті зайшли прихисток дуже багато родин внутрішньо переміщених осіб. Малеча писала свої листи з побажаннями Святому Миколаю. Оленяча команда їх доставила. Також вони влаштували для дітей Веселе свято. Танцювали, співали разом. Конкурси і розваги – хто ж з малечі їх не любить, а особливо в компанії таких веселих оленів. І аквагрим залишиться на обличчях хлопчиків і дівчаток як згадка про свято. І найголовніше місія оленів, яку вони собі обрали, що допомагаючи прифронтовим регіонам під час АТО – вони доставляють адресні подарунки від Святого Миколая. Тоді їх головна резиденція була в Харкові. Тепер і це місто зруйнувала війна. Благодійна організація базується у Світловодську, а діток, що полишили домівки через війну, стало набагато Більше. Тож і благодійників тепер потрібно чимало. Кожен може стати чарівником або феєю для маленького переселенця. Більше можна дізнатися на сторінці Олені Святого Миколая у фейсбуці. Там ви можете обрати лист, дитину, її мрію, яка вам чимось відгукнеться, а ви відчуєте дуже сильне бажання зробити диво саме для цієї дитини. Місія Оленів ще продовжується, тож долучитися може кожен. У дітей є лише одне дитинство і його не можна відкласти на час війни. Одне із гасел оленячої команди and